selamat pagi selamat pagi hari tu kita makan nasi lemak drive thru dekat Miri ada nasi lemak drive thru dekat sini dekat di luar, di bisa dia aja Sebelah Pista Perdana Nama store lah eh? Nyatrisya NK So what does it stands for? Kalau kita orang cari dekat Instagram No Kitchen Ada gambar aku Screenshot lah Murah je RM3 Masih lemah You see All this, all this value RM3 Dan hmm. gorengnya beri Bahagian wing je lah Tepinya beri bahagian drummage je je So kau medim lah Kalau, Katalah kau beli wing aja, je, je. Kau beli wing, sepaket Dynamic gate wing RM6, RM7 macamnya Dan 6 pieces So, agak-agak One of this is already RM1 Nasi je lagi ha, Nasi je, nasi kukus Lembut je ha, Lepas je telur Kukus, nyabur it Berapa besar tu it Setengah I think it's One quarter lah, suku Suku telur But then Sambalnya ada ada rasa pedas sikit saja si pedas lah senang ceritanya senang si pedasnya manis very nice seminggu aku lupa sejak nangang apa milyal untuk tu apa dijualnya nangang tu nasi lemak pula. tu lah untuk kita cubalah okay. jadi cara kita cuba untuk dah pernah sebab aku cuba dok minggu lepas tu so, jalan Si expect banyaklah, pula Nanggang, eh nasi lemak Aku malas masak So beli lah Jadi bila beli, tak saya dah ambil video Bila saya dah ambil video, tak no, Kau saya dah expectation apa? So kau just beli je Tapi bila aku makan kat rumah, aduh Sik cukup sebungkus, Makan tak pukus Nyesal Nyesal si pola video awal Lepas tu aku ambil video terus Nah, orangnya Ataupun pekerja saya tak malu-malu lah Simaknya dia ambil video tak malu Go bang! Ambil naya je, ambil gambar manok je Ambil gambar nasi je, okey okey, saya dah hal Loh asyik Dah nyari saya masuk video saya dah hal lah. Tapi Soan nombor baloi lah, 3 ringgit 10 ringgit dapat apa banyak, 3 bungkus tempat lain ni 10 ringgit kau dapat sikit sekejap mahal sebab main chain kedai di pasar ni sekejap lah tapi kedai di pasar ni harum sewa lagi ni suan kalau kita mudiam di utom kat mudiam dekat pasar anywhere else perlu turun pergi rumahnya saya baca dalam komen. Saya dah orang nanya aku, saya dah orang nanya aku recording pakai apa? Jadi hari tu aku nak cerita, aku nak share macam ni aku record aku pun uh, food blog lah ataupun any blog in particular. So mula-mula aku record pakai pakai iPhone. Okay. Tapi aku sih pakai native app. Aku sih pakai app kamera dalam iphone Aku download Filmic Pro. Apa apa yang aku mau is Yang dapat adjust Gain ni Gain which is Kau pun uh, Kau pun input volume Is it input volume Volume ni ya Volume bunyi yang ditangkap nah, Ya gain ni <tuh>, Surprise <tuh> yeah, So bila kita bercakap tentang gain Bukan sekadar volume okay? It's the rupa sensitif mic ya boleh menangkap bunyi surrounding. Okey. Ha, contoh macam kalau kau full volume then mic kau akan tangkap katalah radius 10 meter di sekeliling. Ah ha, jadi kalaunya ambil 10 meter di sekeliling kau video kau hanya talking head macam tu. Bunyi di belakang mic pun akan akan ambil juga. Contoh macam video aku dekat Uh, dekat 3 pagi gemuk ya aku dengan hamzah bercakap uh, tapi dapat dengar bunyi baby nangis di belakang tiba-tiba semua specialnya binatang eh binatang to sambil baka sambil uh, baka agulah okay. yeah. uh, so that's why gain gain setting is important lah so you dapat kurangkan sen sensitivity mic uh. WSnya hanya dapat tangkap, katalah macam disuan hanya dalam sekaki setengah dua kaki. So you kecilkan gainnya supaya hanya hanya tangkap setakat tu. Nasi pelu tangkap sampai belakang nun, sampai belakang nun, sampai belakang nun, sampai belakang nun. Okay. so that is gain lah So dengan dengan adanya slider volume gain ni, kita boleh turunkan gainnya bila dah tuje jadi bunyi yang dia ambil pun limitednya hanya macam tu dia sekadar se satu kaki kedua kaki dia dapat tangkap hanya nah, bukan sekadar kecilkan volume so another aspect untuk audio dalam aku pun video is selain daripada uh, gain mic uh, jenis mic penting so aku ada beli dua jenis mic one is dua-dua uh, by boya satu is by M1, dan satu lagi is by MM1. So the one I'm using now is Boya by MM1, which is the shotgun mic. Shotgun mic, to, why I prefer shotgun mic now, ini to, because pun jenis cardioid pattern, meaning uh, macam ni mic ya tangkap bunyi. Okay. So kalau cardioid patternnya hanya ada unidirectional. Ya, hanya di depan mic kejapnya ambil maybe yang katalah depan yang ambil 100% of the bunyi tapi yang hanya ambil about 40% and then belakang hanya ambil 10% so ya kau boleh naikkan gain supaya kau akan dapat lebih sensitivity di depan belakang tepinya saya akan terjejas compare dengan kalau aku pakai Boya by M1 which is the lavalier mic lavalier mic ya, eh, it's very sensitive Contoh macam video aku makan macam semua, macam video macam ia ya. sama tak macam video yang dekat tiga belas lembok ya. Aku ambil, aku ambil termah ada pasu bunga kecil pakai hiasan atas meja ya. Aku kamera dia di sini. So because it's not unidirectional, hanya omnidirectional, which isnya ambil semua radius ya. Jadi walaupun aku kecilkan gainnya. Gainnya hanya akan mengecilkan suara aku Dan mengecilkan bunyi dekat belakang nanti. Tapi yang masih ambil Instead, kalau aku pakai this one MM1, the shotgun Yang hanya akan ambil Di depan, kecilkan gain lagi Lagi kecil bunyi dekat belakang So, ni isolate bunyi, bunyi Macam pandai eh? nah, Kira lah, Kita Video macam tu Kita nak belajar lah saya menunjukkan mic Boya M1 so, frekuensi responsnya between 35Hz sampai 18,000Hz jadi, apa yang kita orang dapat daripada information dia jadi, telinga kita kita boleh tangkap bunyi dari 20Hz sampai 20,000Hz yang lebih rendah daripada 20Hz ah ha, bunyi yang si bapa audible lah yang kita sempat dengar yang selalu rendah bunyinya contoh macam kalau kau dengar bunyi subwoofer kereta ha, mungkin range dalam 20 Hz ke 50 60 Hz sangat dalam bunyinya tapinya akan lebih daripada ia, lebih rendah lagi daripada ia. jadi lebih rendah daripada bunyinya akan mengakibatkan apa dia si kita si fasan dari segi bunyi kita fasan dari segi getaran getaran Buffer, akan speaker, apa semua Yang dung, dung, gegar macam ni ha, Jadi yang gegar macam ni ais Yalah, frekuensi terlalu rendah lah. Ha, so, bagus Mac tu Yang yeah, cut off About 15 daripada Start daripada apa yang kita boleh dengar Jadi, suara low aku Banyak yang kena cut off lah Yang yeah, sampai ke uh, 18,000 Hz So, telinga kita boleh dengar sampai 20,000 tadi kan ha, So, 20,000 lebih daripada ya Yang bunyi bingit aje Bunyi bingit Jadi bunyi bingit ya Apa value pada kita Sedar So betternya cut off saja. And then Eh banyaknya lah Cakap perlu makan Cepal lagi Kau rasa basicnya Break gate ya aje lah. Frekuensinya Dengan gainnya lah. And then Cardio patternnya lah. Uni directional dengan omnidirectional kenapa yang penting Dan that's why lah apa aku pilih shotgun mic insert of lavalium mic so kalau kita orang suka aku pula video macam tu bukan 100% food review bukan sekadar food review kadang-kadang aku akan buat video merepak tentang something sambil makan ataupun aku buat Review barang-barang gadget macam tu Gadget yang mampu milik macam tu Untuk youtuber Kalau ada apa-apa soalan komen dekat di Jangan lupa subscribe Kita cuba dapatkan Seribu subscriber Sebelum lagi kan ya, asyik banyak bila pasal kita akan kita tak akan upgrade konten-konten kita akan buat aku lebih bermotivasi lagi. Peace.